Запоріжець Олег Кучі разом із родиною організував збір допомоги військовому госпіталю. Каже, побачили на його сторінці у Фейсбуці повідомлення про потреби й вирішили допомогти. Супруги подумали, ну що ми там себе одної машини Ми з дружиною поміркували, що ми знайдемо у себе, однією машиною відвеземо. Сенс у групах Фейсбука написали, поставили намет. Ось сьогодні вже три машини завантажених відвезли. Найбільше зараз потрібні – одноразовий посуд, вилки, тарілки, ложки, зубні паста та щітка, ліхтарики, батарейки. Люди підходять, запитують, ми кажемо, що збираємо допомогу і приходять з речами. Хто що може? У кого що є? Волонтерка військового госпіталю та голова громадської організації Запорозькій берегині Олена Шевчук розповідає, 24 лютого допомагали медзакладу шестеро людей зараз чи не все місто. До нас долучаються весь час дуже багато людей. Ми весь час пишемо, що потрібно, що потрібно привести. Координую весь волонтерський рух, який є сьогодні біля Запорізького шпиталю. І люди вони просто неймовірні. Стільки людей об'єдналися разом. І це Наша перемога сьогодні взагалі. Нині військовому госпіталю потрібні генератори і медичне обладнання, каже Олена Шевчук. Про інші необхідні речі можна дізнатися на фейсбук-сторінці Запорізького військового госпіталю. Перша і нагайна потреба для всіх нас – це спокій. Вірте в Збройні сили України, ми воюємо, госпіталь відмобілізувався, ми готові надавати пораненим, травмованим медичну допомогу. Друге, переходьте всі на українську мову. розуміють розуміє українською, це є лакмусовим паперцем. Дуже нам допомогли клінічні лікарні міста Запоріжжя, в частності п'ята обласна університетська клініка. Фахівці приїжджають, ми оперуємо, стабілізуємо. Олена Лисенко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.